Mircea Cosmaru pe tecerea, după ce magistrații au decis rejudecarea cauzei, dosarul meu este plecat pe o ilegalitate. Destul de discret subliniere Ida absent în spațiul public de la declan sublinierea are scandalului privind înregistrile prezentate de fiul său, fostul presubliniere din al Consiliului Judecean Trahovaru rupe tecerea. O intervenție în emisiunea lui Victor Ciutacu de la România TV, Mircea Cosma a susținut că dosarul său este unul ilegal. Dosarul meu este plecat pe o ilegalitate. Eram membru cu dreputuri de pline al Comitetului Regiunilor de la Bruxelles. -Sii. Conform protocolului 7, nu puteam fi retinut atat timp cât eram în slujba comitetului. Pe 14 februarie, i-am dat lui Onea Lucian, procuror șef de secție la Dna Ploestii, biletele de avion care mi le retinut. Domnule, nu mai pleci, avem treaba cu dumneata. Eu ramân admirat ca un om cu 200.000 de voturi aflat în slujba Comitetului, având dimunitate conform legea celui Consiliu, nu poate fi retinut sub nicio formă pe teritoriul statelor uedecat dacă a comite un flagrant. M-am pomenit în doi 2 ore și si jumătate din inculpat. Arestat și trimis la Haules Campina, a declarat Mircea Cosma. Magistrații în altei curți de casacie subliniere ii Justicie au decis rejudecarea de ce secția penală a CJ dosarului în care fostul deputat Vlad Cosma, fostul prestiere din al Consiliului Judecean Trahova, Mircea Cosma, sunt acuzați de trafic de influent, respectiv luare de mit subliniere abuz în serviciu. Mai exact, Procurorii n-ai acuz ce ar fi primit de la administratorii unor firme aproximativ un milion de euro pentru acordarea unor contracte de lucruri în care beneficiar era Consiliul Judecean.